nikaraga hali tu ya kuzidi kusonga mbele zaidi e, ni tu nimekumisi sana rafiki yangu shabiki wangu na familia wangu popote palo lipo Niko mbele picha safi kabisa writer, the name of love. kutoka ya DJ David Studios ringa mjini barabara Tumaini ndipo tunapoweza kupatikana na sifur, siti, fur, sabba, stin, stin, oh, okay. Ay, kama kawa kama kaweda ndo namba kujili kujipatia huduma safi kabisa popote pale ulipo. pale YouTube oh, yeah. Ay, DJ David Movies TV. Okay. on all notifications hai kwa ndu msafiki kabisa popote palipo. Hii ni episodi eh, ya tisa mbele zaidi. Eh, Tulipoweza kuisha pale pale ndipo tunapoweza kuanzia. So tuende sambamba. karibu sana. Episode ya tisa basi leo tunaanzia nyumbani kwa kina binti ambaye wanamwita bibi Egushamani. Unaona mambo haya. Basi leo binti alikuwa akipata breakfast majira haya anazidi kujisomea somea. Project. Anasoma project, anajifunza kuandika project. P. P R Arra. O O Sasa juu hiyo project inaandikwaje andikwaje. Unaona mambo haya. Mimi ndiye ndiye natizara kuponza kubugumbu yani yakumbuki. Ai. Ngoona mm. hmm. oh kama mkatu ungekuta unaweza kurudisha kumbukumbu basi ingekuwa ni sawa. Yani ningeumaliza chap na ningeza kukumbuka kila kitu. Ah. Ghafla atrishal lagungwa. Yeah. Nani? Amah. Goja man kuzongea gaja <laughs> binti kufungua <tutu> mama <tutu> eh? <tutu> anasema tuna mechi ya kirafiki kesho kutwa kwa nimekupitia no tu mazoezi rafiki yangu mwaka uliopita tulipoteza mwaka huu pia atapaswa kuweza kupoteza nchi mazoezi <tutu> ni mpira mpira wa migu binti anasema kwenye tu ni busi hai shangaza ila eh, kionje fikiria kusehana zile 250 Ai, mwash. Mwanzo mingi. Leo ni sawa, anajua napenda kusoma kwa sasa, lakini. Nafikiri tuende. Francis, kae chini hizi. Lama lama lama, come, come on. A, a, Sasa kama zakabu utakumbuka nini? Nimekwambia siendi. Puzi nini? Hata kama bönla kidogo. Ni somo jingi kama ji soufikiria. Nenda, siwezi kupoteza muda wangu tena. Unajua, ashi, kazi na kazi nyingi toka toka. Ni pula, ni pula, yuko huru. Come to kwenda utaweza kufanikiwa wewe soma soma kila saa. Bas binye kafunga dirisha. Bas kweli kabisa siku mbili baadaye, hii ndio ilikuwa mechi ya kirafiki. Mambo, tunazo kesema kwa ni ita klasi. Yani ni shule moja lakini madarasa ni ya. tofauti. Naona mambo. Sasa mkale ambaye anaozokuita Zohani. Yeye sana yengo zake na soma soma. ijaraka hapo kwa yule kuweza kuplay ball. Kwanza aiwakafungwa. Au si bwana. Referee mpira katikati ukaanza tena ah! kwa mara nyingine. Kuna jamaa mmoja kama ameweza kuchezea faulu. Sasa watu wakabidi kuweza kwa hiyo. Vipi salama? Nini kimetokea? Muumia? Shasan yewe isikana ba. Ah simo ya Xiaomi ya gari shavunjikaga mguu. Kwao rafiki tu atoke Asija asijaapata madhara zaidi. Basi hiyo ndiyo ile bili kuweza kutolewa. Sasa wambaki pungufu. Hasema nkiza kucheza. Siwezi Vipi kuseana wewe? Tupemasho watana nani na magopa hakuna watu ambao Eh, jamaa mwenye akashtuka. Nige baa, gusha mwan. Tusha, umkohongu gusha mwan. Hiyo si sawa. Asimoiso sawa, wewe kumrush gusha mwan kuweza kuingia. Sasa, binti akampiga. Tusuwa, ampage nafasi kungea sema yanamaanisha kwa. Mwanamke anaweza kucheza kama mwanaume. Kiwa kuja mwan상 ba. Okay, basi mpatie gusha mwan nafasi ambayo hataweza kumia. Tuya. Tayah, na haba. Jamaa. Jamaan. Unapaswa kuweza kuwa makini. Shaman. Kumbuka hapo uwanjani wote ni wanaume na ni mwanamke. Jamaa. chungo sumii. Bas binti sawa kuna shida. Mm. Binti moja kwa moja anazama Watu kushangilia. Dayo! Lakini zwan, zwan ya tu kwa mbali ngoma jinsi binti alikuwa anafanya warm up. Unaona mambo arapasha pasha kwa ajili ya kuweza kuzama sasa usijao kaingia hapo kwa kama vile kuku mwenye kideri ah lazima ufanye warm up mzee baba basi binti alizama ni mbazo zimeelela kabisa inashangaza kumwacha mwanamke ingie basi haoma hii ni zarawi arasema atawafunga binti asemwa usongee upumbavu juu chochote asemwa umchumba jamani eh wewe uko kwa ajili ya kwamba niko kwa ajili ya kufunga pale okay basi tuone utashinda au utalia basi binti akamwambia tuone. Binti amepata jezi namba 7. Shawman, Shawman, Shawman. Bora akapita mzee. Akaekewa hapo. Atari fire. Pigia kitu mzee akukubali. Ye! Halola. Azwa gushoman ndo maana akupendaga. Basi bwana akashangilia panguja na vizuri sana gushoman, moja moja hapo boku uanje uko sawa sawa twende oya mfanyie basi bori katolea oda kali amfanyie sara cheki mambo hayo binchi hajakaa sawa alipigwa moja zwani kukimbia cha ombalala kuingilia tulieni ni shoga hashi. Lei. Siku, kanishi gui. Kwa nini umefanya hivi? Hello. Binche mume mguu. Basije maarifika. Mboganjana zao, mimi mboganjana. Haswa wewe unjesheria kwa kuweza kufanya hivi. Hii ni sheria umevunja. Vipi uko salama bibi? Jama ile biri kuweza kumpatia mkono. Wamejionja. Haswa msijampiga. Hii wewe inatokea kwenye mpira. Itakusamanda. Joja haswa msijampiga. Shimana alafu unasema kwa inatokeaga? Inatokeaga? Manu... Sasa kwa jaona refaria ni faulu. ni nini? Cha, 现在我的视线被打... eh? wote vizuri. Sasa wote kuangalia kwa sasa? Ukisema okay, ujaona na mtu ameweza kupigwa, anaweza oh, kuchezoma madhambi? 顾小man就... Kuja mwanjojo. mpaka mianguka Yangu haya ni basi jamaa akasema kwa jambo nisuluhishe ili Akasogea. Unaweza kujua? Wangle hii amempiga Gushomani. Bole Wangle upande wako ambao unacheza na ule kule. Upande wa Gushomani, Shetano. Si Alacheza upande huu. Ni sasa kutoka kwenye position yako mpaka kwenye position ya mani, kuna umbali. Just... kwamba yani, hapa ni madhambi kucheza na ni kwamba ulikuwa umeweza kukusudia kwa mana, oke, kwa speed umbali uliotoka basi ni moja kwa moja ulilenga kuonakuja kuweza kumchezea. Hayo basi sasa ni kosa. So, kama hiyo kutoka yani, Sio hesabu mchakato ni mgumu, lakini Kwa maana reference majana wao hawanaelewa, simami sielewi. Wao kuweza kufanya lazima adhabu iweze kuchukuliwa haijalishi itakuwaaje nyinyi wako ngoja asma subirieni wama msi buefano na buefano bue shamani aatu mkikataa lakini ndio basi refari ilibidi kuweza kutoa kadi piga redi eh watu kashangilia kulikwili Ah, ni jina msaada sana kwetu. Anasema somo mimi ni gusho money. Basii Anasema nyie wote wawili ni mashuja katika darasa letu. Come on. Tazama, bisha jiishu. Yema ni pirona Ngoma ikae kwa Binti sasa. tu <coughs> mambo ubao ni mbili 1 sasa nicheke mambo binti rawapiga twenty hapo kati kitu ah, good show money mbao nasoma 3 1 binti Wea, nyevu bakampiro unaisha ubao unasoma ni inne moja basi walimnyanyua bibie wanaweza kumwita guso mane huyo ndo alikuwa man of the match so mchezo mambo hayo bench ilikuwa na juu yuko zake kwa bale anaangalia tu wao yuma nimekuambia pendagi kuchangamana na watu. Ni mtu tumia muda wake kwa kuweza kujisomea na kujiweka bize. Hasimagushe mali mimi kupendaga, kupendaga sana. Kwani kabisa tutakata sawu wakati. Mwaka ilikuwa ni mbili moja lakini mwaka huu nguvu kuliani. E, ni tofauti ya kwa 1. sana. Baso binti kama watu wa jamani. Zoan Umeona nimefunga tena magoli mengine. Kanzala. Ah Simoni kabisa uko safi. Uh. Uko vizuri mno. Ah najua. Lakini kila mmoja hajaelewa. kabisa ni um. ka ni Ivo Star. Yeah. Hey, nini? Star. Zohan, so, mimi nilisema nini kuweza kusema zos... eh? evil star. Binti ajaliha. Sasa kurudi katika upande pili darasani. mambo Binti na mawazo kweli yana. Oh, so nini akasema ya kwa mimi ni Ivostar. maswali mengi sana usiku te mini msababisha matatizo nini? Trouble maker. Mshora mwana. kusera ni sabele kule kulikuwa kuna ubishani. Ah, nasuala nimejua fake ndo amesababisha ushindwa leo. Amesababisha amemgea uwanjani eh? Tajaria tunajua ninyi mna shinikizo la. Ah, nasema una kingetokea kama ule mpira panaongeza kuisha. Ni bongo ni moja moja. Eh? Anasema lakini heshima pasuweza kupewa yeye. Si tumeteseka uwanjani, tumepigiana huko. Eh? Afu atinieje nikubali tu eti yeye amesababisha ushindi huu? haiweze haiwezekani. Basi yaani ni kwamba wanawake wanamsifia sana Mr. Zwan. Sasa zozoni mambo yapendi. Eh? Yani amepambana uwanjani hafu mtungine ndo hajaaambia kuwa ameababisha ushindi. Isi, <tipada> bisi, wei. Ana sima fanya mfanyavyo, uko Lakini mimi siwezi kusema kuja maiti yeye ndo kusababisha ushindi. Wewe. Watu mmoja najua kuwa zwani kila alichoweza kusema siku leo. Wote tumesikia kwa msikio wetu, lakini pia amezungumza pointi muhimu sana. Hasema kuli kabisa mtu leo ametusaidia. Na wetena? Ni shibugu. Mangufatiana cheka tu. Mbona swahili gra? ni Si na mawazo. Ah, hasa. Lakini Aya, sasa mimi pia siko mno. nye. pumbavu Sikuzote tofauti na zoan leo changi ndo mtu ambaye ameweza kusababisha ushindi kila mtu anatambua kwa maana kama sio mpironge yaribika pale wao wanategemea ni nani asambo kwa mshindi eh aichwa unategemea ni nani angekuwa mshindi hakuna smart zaidi ya zoan unjiduko usha mshoda a umesema kitu kizuri mimi nitabaki kwa rafiki yako jana leo kesho na siku zote tumeelewana uajue Ilikuwa ni tisa Episodi kama kawaida nafasi 10 ndio hapa kuanza e kama ifuatavyo mlikuambia tusikose the next target kitu kina bamba kweli kweli e mambo ni moto e mambo ni yente mambo ni stin, namba kwa ajili ya safi kabisa popote pale ulipo sambamba sambamba na sauti ya Alex DJs kukubariki vyema kabisa Come.